סימו שבעה סנאים בקופסה. בוא נתחיל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 סנאים. שמתי שבעה סנאים בקופסה. בוא נמשיך, זה ממש כיף. או, שימו 4 סנאים בקופסה. או, זה אפילו יותר 1, 2, 3, ארבעה סנאים. אני פשוט מקליק על הסנאים וגורר אותו לתוך הקופסה. מעולה? בואו נקווה שנראה אותך. אה, הנה סוסים. שימו תשעה סוסים בקופסה. אחת, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה סוסים. זה ממש כיף.